Слава Україні! Героям Слава, приємно бачити посмішку воїна зранку, тим більше на такому важливому напрямку, як Авдіївський. Що додає вам ну, оптимізму? Вже. вже обід. а ще й мене назвали вперше експертом, то я почав посміхатися. А при, приводів для оптимізму вистачає. Всі дзвінки я, я як, вор, як бієць, роблю своїм друзям, і по Легіону Свободи, і по іншим підрозділам, скажімо так, які Поза цим е, об'єднанням, якого приблизно, хоч і важка ситуація, і всі, е, в принципі, потерпають зараз дуже серйозно в глухій обороні. Але надія, яка, скажімо так, якою є фундамент, є. Тому і настрій відповідно, піднімається. Перечуття контрнаступу панує так само і в наших окупах? Е, ну не зовсім контрнаступу, а наступу нашого наступу передчуття нашої перемоги але важко. ми бачимо що ворог готується ворог достатньо серйозно окопується. він має величезніше сконцентровані сили принаймні на нашому напрямку ми бачимо дії вже які пішли на по всіх ділянках фронту тобто наступ цей який анонсується через засоби інформації Генштаб це не справа одного дня ми це розуміємо робляться ряд комплексних заходів комплексних дій десь імітація десь уже дійсно проба боями розвідка боям недавно хлопці під бід бах показали що навіть силами тієї бригади яка обороняється можна достатньо пропорувати фронт і здати ворогу значного удару. я як боєць який там скажімо зі своєї зі свого флангу тільки можна сказати але і орієнтуєтесь на інших хлопців які зараз воюють я думаю, це буде по всій ділянці фронту, ворога витуть в стан цунг і кожен їхній крок буде тільки гірше для них. Так. Я не експерт, як боєць, який тут на ділянці, я думаю, що наш гінштаб має саме такий план, бо він не думає, що вони там будуть наступ робити одним днем. Скоріше за все, на кожній ділянці фронту ворога прощупають, прощупають і добренько дадуть по зубах. Ну, третя окрема штурмова бригада дійсно несподівано зробила цей такий контр невеличкий кидок, який показав, що оборона у них хоч і там побудована, але, в принципі, їхні моральні якості далекі від досконалості. Тому що, так як вони драпанули і таку ділянку фронту вдалося зачистити і взяти під контроль, це такий досить суттєвий результат, в принципі, як для одного контрневеликого наступу. Що взагалі на... Да-да, будь ласка, продолжите. Я вам хочу сказати, що такі неочікувані заходи, такі неочікувані справжні спецоперації будуть проходити по всіх ділянках десь з доп... силами бригад, які обороняються, десь з силами, які будуть їм допомагати, там з допоміжними силами, з новою технікою, яка зайде. Можливо, такі спецоперації будуть і на території Росії, так? Тоб, ми не знаємо. Звичайно, ворог до цього готується, він сконцентрував теж величезні сили, які теж будуть готові, саме йти в контрнаступ на наш наступ. Тобто я думаю, що ці сили в них ще значні і відповідно вони будуть кидати на зустріч нашому наступу, будуть тримати оборону. Тобто генштаб Кацапі теж, так би мовити, готується до цього наступу. Він теж пророковує різні наші варіанти нашого наступу, але загалом ситуація складається навіть на нашій ділянці, важкій ділянці, де ми перебуваємо в глухій обороні, на жаль, але складається непогано. І навіть тут е українські війська, збройні сили можуть завдати удару в серце Гідри, а це в Донецьк. Тому кож на кожній ділянці е з хлопцями, де я спілкуюся, Кожна ділянка каже, що є передумови до нашого прориву. Наскільки це буде прорив на 10 кілометрів, на 2,5 кілометрів, наскільки він буде контрольований, чи посипеться фронт, це, звичайно, вже питання до Гінштабу, але я хочу сказати, що нарешті з'являються передумови, які вже нарешті видно. Бо ще там, допустимо, півмісяця тому назад, крім глухої оборони на Авдіївському напрямку, нічого не можна було побачити. Зараз прибуває техніка, прибувають побратими, А збільшилась кількість дзвінків моїх мобілізованих, і, моїх мобілізованих друзів і тих друзів, які пішли в, штур, саме в штурмові бригади. Вони кажуть, Макс, ми вже тут. Ми вже там, ми вже тут можемо атакувати, як і Запоріжжя, так і Донецький напрямок, як можемо так і Харківський можемо атакувати. Тобто, дійсно, ніхто до кінця не знає, де буде наступ, але на кожній ділянці всі хлопці з радістю і з надією чекають, що наступ буде саме на цій ділянці, на нашій. Ми чекаємо, що буде наступ на Авдіївський, хлопці з Бахмута чекають, що буде Бахмут на наш наступ, на Запоріжжі кажуть, ні, будемо атакувати Мелітополі, заходити в Крим всі чекають всі готуються але на жаль і вороги готується росіяни ж намагаються весь час на вашому напрямку так само окупуватися і контратакувати от і пробити нашу оборону ці м'ясні штурми у вас зараз продовжуються чи вони якось помінялись так дійсно вони намагаються не втрачати ініціативу на жодній ділянці на тому самому бахмуті вони теж намагаються Відновити свою ініціативу. На Авдіївці вони поки не втрачали ініціативу, вони використовували підрозділи штомз, використовували різного формату м'ясо, яке сюди кидалося, для того, щоб а, знов замкнути в нас в обороні і не дати можливості там десь зробити наступальні дії. Але наші збройні сили не перший день вже воюють і а, певні наступальні і підготовчі дії до наступу тут проводились і проводяться і будуть проводитись. Тому їхнє їхня бажання не втратити ініціативу ні на Авгіївському, ні на Вогледарівському напрямку, чи на Бахмуті, чи на Кремені, воно зрозуміло. Адже втрачаючи ініціативу, цю ініціативу заберемо ми і відповідно їм це буде дорожче коштувати, чим оці місцні штурми. Ну от росіяни, ви обмовлялися про Шторм Z. Це так би мовити, росіяни там е, свистіли про те, що це якийсь невдовбенний спецназ, який там от ледне е, такий от просто крутий, просто просто жах, жах Ви з ними зіштовхувалися вже неодноразово в боях. Що це за Шторм Z? Ну, він не сильно відрізняється від інших підрозділів Російської Федерації. Це така сама солянка різного, різного лайна, який щось міє чи не вміє, але їхнє призначення одне удобрити українську землю. Тому щось незвичного у цьому підрозділі немає. Я хочу сказати, що ж наші сили ССО це набагато на вищий рівень професіоналізму, навичок і вмінь. Так само наша піхота, яка вже перебуваючи в такій глухій обороні, навчилася теж бути і літючою піхотою, і, і стріляючою піхотою і так далі. Тобто рівень шторм -З» не, не дотягує до рівня а, навіть якоїсь там тилової нашої ТВО. Вже не, не, не кажучи про е, сили спеціальних операцій, які показують на всій ділянці фронту свої вміння, свої навики і професіоналізм. Ну, якщо вони постійно атакують е, Авдіївський, не тільки напрям і і зараз кажуть про те, що вони десь там перегруповуються, то це перегрупування означає що? Вони такі недобиті підрозділи зводять в один, посилюють їх бронетехніку і знову кидають вперед? От що означає це перегрупування? подають новомобілізованих. Ми з вами не можемо відкинути а, той факт, що російська армія ще чисельна. І тобто цю, ця чисельність російської армії, яка знаходиться десь трохи в тилу, на Донеччині, десь трохи на, вже на території Російської Федерації постійно в цій армії забирається нова жива сила, яка вкидається, доливається в ті підрозділи, які були б там під Бахмутом, під Авдіївкою, під Крименою. Вони постійно підживлюють. Тобто російська армія ще має достатню кількість живої сили і може собі дозволити штурми малими мобільними групами, штурми піхоти з підтримкою танків і підтримки БМП але хочу сказати якщо ще штурми піхоти це е, з військової сторони і в принципі по ситуації яка тут є по лінії фронту це ще можна сказати ефективно тому що малі групи це все одно важка ситуація їх треба вираховувати знищувати вони деколи добігають до цілі і так далі і потім цієї цілі вибивати це це надзвичайно важко а от суїцидники на танках і на БМП ну це, це не о чому наші Хлопці з джевелінами і іншими за протитанковими засобами спалюють цю техніку на раз-два-три. Тому всі ці суїцидники на танках, я вже комусь сказав, що краще хай підуть, скинуться з Москви віки, з моста в Москву віку. І їхня смерть буде менш гадебною. А тут танки і БМП, в принципі, на цій ділянці – це звичайні суїцидники. Максим, як вдається відбувати нічні атаки? Як часто в них ходять на вашому напрямку, росіяни? Це теж важка, важка тактичний захід з їхньої сторони. Звичайно надважливі тепловізори під час відбиття нічної атаки. Уважність саме слухувати, слухаєш. І вони входили до таких певних тактичних уловок, коли вдівали ці плащі, які не, не пробивають тепловізори їх. Але це будь-хто наперед побув, знає, що вночі треба посилено бути уважним, не тільки надіятись на тепловізор, але й на свої вуха. Це важка, важка штука.